Ahojte. Prečítajte si môj nový článok na tému personalizácie reklam na firmnom blogu pizzaseo. V tomto článku nájdete informácie, aký je rozdiel medzi personalizovanou a nepersonalizovanou reklamou, ako urobiť reklamu ušitú na mieru zákazníkovi. Okrem iného sa dozviete 4 typy na personalizované reklamy a takisto návod, ako tieto reklamy nastaviť. Volám sa Nina Varhaniková a som PPC špecialista pizzaseo.